امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. Yep yep yep Oh, <laughs> my <laughs> نه. ام گذینه یه سار سترایبو بزنین ارسالهای گذشته، رهبر سوار نظام بودم حیزه یه تلایی در دست داشتم مانند یک ببر در دشت به دنبال دشمنان میدفیدم و اونها رو میکشدم هر کوه تایی بود که پدر بزرگ شمشیر رو به من داد از اون زمان این شمشیر رو به تک تک مبارزات بردم و بدون اون هیچ جان نرفتم پدر بزرگم ازم خواست زمانی که سرزمین از دست رفته از دودمان جین پس گرفته شد به این جا بیام و برای اون تعریف کنم اسم شمشی گوانگفای سرزنین از دست رفترون مرای دوباره یک کارچه شدن چین تاس بگید نورد در راه میان هر احریمنی که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور احریمن ها در نظر گرفته می شد آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندان میکنه نامی را رو بکشه طولیه قطره داری احسان باشی مم. تو خود شیطانی اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصتتی تانجری تو کجایی پیدات میکنش چطور درعت کرده یه فرمان روا را بکشه امیدن زمهای میراج بیهود است میتونه واقعیت تغییر بده من باور دارم که میتونه در چین، افثانه جنگجویان بیرقی برای همیشه بر سر زبانها بوده این جنگجویان جزء برتری مبارزان بودند که قدرتهای خود را از الهگان و زمین می گرفتند. هر اتحادی با انها باعث افزایش قدرت می و هر نبردی اونها را قوی‌تر تر می کرد اونا می قدرت کیهانی باور نکردنی را در بدن خودشون داشته باشند جنگجویان جویان بیرقیب توسط الهگان انتخاب می و برای اداره کردن ارتش های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می اومدن. شما می بگین جنگجویان جنگ جویان بیرقیب برگزیدگان هستند. سلاح ها سر و روحیه دار اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنه هرچه چه بیشتری بکشن سلاح ها هم قدیتر میشون یادتون میاد سلاح ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری میموشن می اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ You're losing opportunity your family. Thank you so much for I'm but I'm